Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums maskin, vi tar hand om era fastigheter Och Naviero, restaurang och lounge i Inrehamn, Karlstad Hockeyprofilen Jesper Mattsson har spelat i Färgstad under sex säsonger Numera är han assisterande tränare i Malmö Redhawks när Jespers son Oliver drabbades av en allvarlig blodsjukdom 2017 så engagerade sig familjen och hela SOL i Tobias registret för att stödja och få fler givare till registret. Nu startar Jesper och familjen upp stiftelsen OM21 till minne av sonen som gick bort förra sommaren. Jesper Matsson har varit här och Lira. Och Du har ju lera förut här i Färjestad, sex fantastiska säsonger, Jönsson Nordström är främst, men du var ju precis bakom och expert i powerplay där trevligt att vara i Karlstad. Ja, absolut. Jag trivs jättebra här och detta är mitt andra hem. Hela familjen trivs jättebra här så det är alltid kul cool att komma hit. Som du sa, jag hade ju fantastiska år och fick vinna SM-guld och även var med lite med tre kronor så det var nej, fantastiskt. Mm. Du har startat någonting här, vi har om Tobias stiftelsen, förklara alltihopa detta. Ja, ja det började jag innan om vi sjuk och Oliver som tyvärr gick bort så sökte vi hjälpa Tobias registret med att samla in stamceller och få in fler donatorer. Sen nu håller jag på själv att starta OM21 som då står för Oliver och Mattsson och så 21 hade han också på ryggen. En stiftelse som förhoppningsvis nu kommer igång i september och oktober. Den basen kommer att bli nere i Malmö håller du håller till nu eller? Ja det blir det Det är uti minne av min son som gick bort och det har jag lovat han när han gick bort om man säger. och Det håller hela familjen på att dra i nu så att vi ska göra någonting bra det. så jag kommer ha evenemang längre fram och Malmö Redhawks ungdomsverksamhet har uppkallat en turnering efter han med 32 lag som jag har stapeln i november tror jag. Så att det kommer bli en del grejer att försöka starta upp någonting som, som min son stod för som var väldigt godhjärtad. Mm, och det, är det här är ju någonting som alltid kommer att vara aktuellt på något sätt. Ja, så är det ju. Och, och jag kommer att driva det så att uh, han inte glöms bort. För han var det som jag sa innan, ett stort hjärta brudde sig om alla. Och uh, det vill jag ska leva vidare. Att uh, hans legacy på något sätt. Att uh, uh, han tänkte på allt och alla. Glimtsport presenteras i samarbete med Råumsmaskin, vi tar hand om era fastigheter och Naviero, restaurang och lounge i Inrehamn, Karlstad.